ще пусна после. И то. 10 минути. и ще ви си тук. А ти тук ли си? ти се обърна. се обърна? Да, изолираме. Какво? Да, май, ще ти Съм не, ще... не. за... Това я се напича. Това не да се дали нестина Това е пръвни да. Това ще е камерата. Добре, правим на работа ти го